יש לנו כאן את המשולש הגדול הזה, ובתוכו יש לנו את המשולש הנוסף הזה. נותנים לנו כאן את המידע הזה. המשולש הזה, BCD, חופף למשולש BCA, והוא חופף למשולש ECD. רק אם המידע נתון הזה אנחנו רוצים, בסרטוט הזה, אנחנו רוצים למצוא מהי כל אחת מהזוויות שבסרטוט. מה הגודל של כל אחת מהזוויות. נראה מה אנחנו יכולים לעשות כאן. נתחיל רק עם המידע, שהם למעשה נתנו לנו. אנחנו יודעים כי משולש BCD חופף, אז BCD חופף ל... טוב, בעצם אנחנו יודעים כי הוא חופף. כל המשולשים האלה חופפים אחד לשני. לדוגמה, BCD חופף ל-ECD, ולכן כל הצלעות המתאימות והזוויות המתאימות, גם הן חופפות. מתבונן באותיות הכתובות, קודקוד B מתאים... במשולש הזה ב B C D מתיר מקודקוד B ב -BCA, BCA, B C A B C ב B C A E ב E C כל מה קול מה שסימנו באדום כל זה זוויות האלה נחפפות וنحن יודעים גם אנחנו יודעים גם כי C אז B C D אז זווית זה חופפות לزا vite C ב B C A B C A. הزا vite C מamas כאן O C יאכו דכול ש the za גם هي. הزا vite C. יאלנו כי ניתן לחקות אותו כ H e אבל ב E אנחנו מדברים על הزا vite הזה עוד שלושת הזעירות האלה תיהנו חופפות. נראה לנו כי אתם כבר מנחשים מהי הדרך למצוא מהו הגודל של שלושת הזוויות האלה. אבל אנחנו פשוט נמשיך לשים לב לכל דבר נוסף שהם אמרו לנו. לבסוף יש לנו כאן קוד קוד D. אז זווית, הזווית זאת היא הזווית האחרונה אשר נשארה לנו. הבי במשולש BCD, הזווית הזאת. הזווית הזאת שכאן מתאימה לזווית קוד, -קוד A ב-BCA. אז BCA, אין מתאימות לזווית הזאת שכאן, האמת שזאת הזווית היחידה שטרם סימנו אותה, והמתאימה לזווית הזאת, הקודקוד הזה שכאן, הזווית הזאת שכאן, ורק כדי שזה יהיה עקבי, ה-C הזה גם צריך להיות מוקף בעיגול צהון. יש לנו עכשיו כל החפיפות האלה, ואנחנו יכולים למצוא כעת כמה דברים מעניינים עוד אותם. לפני הכל, כאן זווית BCA, זווית BCD וזווית DCE, אין כולן חופפות. וכאשר תחברו תקבלו 180 מעלות. אם תשימו את כולן צמודות בגלל שהן כולן ממש כאן, הם יתנו לנו זווית שטוחה. אם תתבוננו בצלעות החיצוניות, אם כל אחת מהן היא X, ידוע לכם שסכום שלושת אלה ביחד חייב להיות 180 מעלות. וזה אומר לנו כי כל אחת מהן חייבת להיות 60 מעלות. זאת הדרך היחידה בשלושה דברים זהים מסתכמים יחד ל-180 מעלות. ברור למדי. מה עוד אנחנו יכולים לעשות? יש לנו כאן למעלה את שני המשתנים האלה. הם שניהם שווים ושניהם מסתכמים ל-180 מעלות. ואין זוויות משלימות. הדרך היחידה בשני דברים זה אם יכולים להסתכם ל-180 מעלות, אם כל אחד מהם שווה ל-90 מעלות. כלומר, שני המשתנים האלה, שניהם 90 מעלות. או שניתן להגיד כי זאת זווית ישרה, זאת זווית ישרה, וזאת חופפת לשתי אלה, אז גם זאת תהיה גם היא 90 מעלות. נשארנו החלק האדום של הזווית. אנחנו יכולים פשוט להגיד, טוב, זה 90 ועוד 60 ועוד משהו שהסתכמו ל-180. 90 ו 60 זה 150. אז זה חייב להיות 30 מעלות כדי להסתכם ל-180 אם זוד שלושי מעלות אז זוד هي שלושי מעלות, ואז הדבר הזה שיקנן גם هو שלושי מעלות. והכי הדבר האחרון. אנחנו למעשה עשית משהו אמרנו שנצם, עצנו מאין כל הזהויות. אנחנו יכולים לחשוב גם על הזהות החיצונית הזאת, או שזה לא הזהות החיצונית, או פשוט זהויות מחוברות. שלחא הזהות A C, שלחא שלחא הזהות A B E. אז הזהות הזאת כולה ראינו כי הזהות הזאת כולה ישישי מעלות. הזהות הזאת היתה שישי מעלות, אבל הזאת שיקנן מעלות. הוא כי הזוויות של כולן באותו גודל, 30-60-90, ובדיוק אותו אורח של צלעות. אנחנו יודעים את זה בגלל שהם חופפים, אבל מה שמעניין הוא כי אם נשים אותם ביחד בדרך הזאת, הם הבינו את המשולש הגדול, משולש ABE, זה בבירור לא חופף. ומשולש גדול של צלעות שלו יש גדלים שונים. אבל יש לו גם את אותן זוויות, 30-60-90. לכן המעשה הוא דומה לכל המשולשים שמרכיבים אותו.